میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا برق گر گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگ सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आग بھیجا کانت پر آنکھ میں جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا برک سے گر گئی सीकर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगा